Ei, hola! Saps com renovar el contracte del pis de la Vila? Doncs ara t'explicarem com. Recordem que a Vila 1 només t'hi pots quedar 6 anys. Però si curses algun màster o doctorat, pots quedar-te a Vila 2. Per seguir vivent a la Vila, has d'estar matriculat a l'autònoma i has d'estar al corrent dels pagaments i no tenir cap incidència. Doncs bé, comencem! El primer que has de saber és que hi ha diferents períodes per demanar la renovació, depenent del que vulguis fer. Si vols renovar la mateixa plaça, al mateix pis, hauràs de sol·licitar-ho entre el 2 i l'11 de maig, fins les 8 de la nit. Si vols mudar-te amb amics i amigues, haureu de sol·licitar la renovació en grup, oberta entre el 16 i el 20 de maig. I si només ets tu qui vol canviar de pis, podràs fer la sol·licitud entre el 21 i el 31 de maig, a les 8 de la nit. Perfecte! Ja ho tindríem? No, no ho tindríem. Ara, jo què he de fer? Has d'instal·lar-te l'app de Vila i accedir al formulari de renovació de contracte. Entre el 2 i l'11 de maig, renova la mateixa plaça al mateix pis. Emplena les dades, com el nom, el DNI, el pis en el que vius, el tipus d'habitació... Ei! Vull bloquejar-li la plaça al meu amic o amiga! Doncs només cal que omplis l'apartat de bloquejar plaça amb les dades d'aquella persona. Si el teu amic o amiga viu a la Vila haurà d'indicar en el seu formulari que té una plaça bloquejada. Si encara no viu a la vila, haurà de passar pel mateix procés de selecció que la resta de persones que volen anar a viure. Tenir una plaça bloquejada no fa que augmentin les possibilitats d'aquella persona de viure a la vila. Entre el 16 i el 20 de maig podeu fer el formulari per canviar-vos de pis en grup. Només cal enviar un formulari per grup. Accediu, ompliu les dades de tothom i indiqueu quines preferències teneu: el tipus de pis, el bloc, la planta que us agradaria... Fins i tot podeu posar en quin pis concretament voldríeu viure. I haureu d'indicar qui voldrà l'habitació individual, en cas de que el pis en tingui una. Un cop processades les vostres dades, us enviarem diverses propostes de pis, i tindreu 24 hores per contestar si l'accepteu o per demanar altres opcions. Sempre envieu el mail a nelida.falcoo.uab.cat Súper! Ja teniu pis! Per últim, si vols canviar-te tu sol o sola de plaça, Omple el formulari entre el 21 i el 31 de maig. El procediment és semblant. Omple les dades. Si és el cas, aquest és el moment per indicar que algú t'ha bloquejat la plaça. Escull quin tipus de pis prefereixes. Un cop processades les vostres dades, us enviarem diverses propostes de pis i tindreu 24 hores per contestar si l'accepteu o per demanar altres opcions. Sempre envieu el mail a nelida.falco.arroba.uab.cat. Si no ho feu, pedreu la plaça. Un cop enviats els formularis i havent triat el pis, has de firmar el contracte en menys de 48 hores. La firma es farà amb l'aplicació DocuWear, amb el teu telèfon mòbil. Has de rebre un e-mail de l'aplicació, així que si no t'arriba res, recorda revisar el correu brossa. Només hauràs d'identificar-te amb una fotografia, signar i donar-li enviar. Ara, atenció, venen cosetes a tindre en compte. Primer, respecta els terminis de 24 i 48 hores, si no, pedràs la plaça. Si renoves el mateix pis, tens la plaça assegurada, però si et vols canviar, l'assignació de pisos es fa per ordre d'arribada dels formularis, així que no t'entretinguis i envia'ls com més aviat millor. Envieu un sol formulari, tant si us canvieu sols com en grup. Els descomptes per renovar i altres semblants només s'aplicaran per a les sol·licituds rebudes abans d'aquests terminis, o siga el 31 de maig. Si anul·les el contracte abans del 25 de juliol, se't tornarà la fiança. Si l'anul·les més tard, no. Els estudiants d'Erasmus i doctorat no cal que facin aquest procediment. Vila contactarà amb vosaltres directament. I Renovar autoritza el cobrament de les mensualitats a partir del setembre. Si vols més informació sobre les tarifes o sobre la normativa de Vila, pots consultar-ho a la web vilainiversitaria.uab.cat. Si tens cap dubte, també pots enviar un e-mail a vila.vilauniversitaria.com. Ja saps tot. Moltes gràcies i molta sort!